Naša pesem Moja pesem ni le moja pesem, to je krik vseh nas. Moja pesem ni le moja pesem, to je boj vseh nas. Biti mlad teh težkih časih, to se pravi, brez mladosti biti mlad, zreti starega sveta propad, skrivati premnogo nad, to se pravi biti mlad. Pa je vendar sreča biti mlad, biti mlad in poln nad.